Яку рекомендуєте оптимальну щільність мінувати для утеплення криши на мансардному поверсі товщина вати планується 15 плюс 10 сантиметрів це питання його дуже ну часто мене, мені задають але все ж таки воно не дуже скажімо так сформульовано невірно тому що є мінеральна вата скловата і базальтова вата скловата робиться з кварцу а базальтова вата її ще називають кам'яна вата з базальту і там різні технології для їх виготовлення тобто якщо ми подивимося на скловату, вату в неї більш довгі волокна і тому вона більш пухна, пухнаста, вона має меншу щільність, тобто щільність менше, а теплоопір більше. Якщо ми подивимось на базальтову вату, кам'яну вату, її ще, ще назвуть, то там волокна вони короткі, коротші і дуже багато клею. Чим Мільше ці от волокна, тим більше потрібно клею, щоб їх склеїти. А в скловати клею замало. Тобто, якщо і там і там використовується, наприклад, дешевий епоксидний клея, то токсичність, загальна токсичність скловати, вона також менша. А у базальтові в порівнянні з скловатей, вона більша. Так чому ж базальтову все ж таки вона. Ну, чаще зустрічається тому що вона не так боїться зволоження тому що якщо скловата буде працювати в невірно зібраній системі тобто вона буде сильно сильно зволожуватись ну наприклад погана параізоляція чи погана високодіфузійна мембрана то вона буде зволожуватись і з роками вона зменшуються в об'ємі це це старі моделі тобто вони спресуються менше товщина більша щільність вони втрачають своє тепло, теп, теплоопір ось і але нов, нові вже моделі вони навіть в своїх плюсах вони пишуть що вона не втрачає свого об'єму з роками тобто вона більш пружня тому треба звертати увагу на більш сучасні моделі мінеральних ват для даху і от виходить так що по-перше базальтова вата вона має більшу щільність а скловата меншу щільність тобто вже не підходить під ваше питання далі є різні моделі тобто різні технології те як робляться ці волокна, як вони склеюються між собою, які клея використовуються, тому що зараз вже є моделі мінеральних ват, де акриловий клія або силиконовий клія, тобто нетоксичний клія. Ну, це зазвичай скловату. І ось виходить так, що досвід, він показав, що скловата, вона дуже гарно працює на горизонтальних поверхнях, тобто або наклон, або горизонт а базальтову вату використовують або під технологію вологову фасаду або на дах зрозуміло от тому і виходить що в дах прийма застосовують і скловату і базальтову вату але все ж таки враховуючи що скловата вона дешевше вона тепліше ніж базальтова і використовують частіше і ми на наших об'єктах зазвичай все ж таки використовуємо скловату тому що ми формуємо системи правильно, тобто вона суха постійно, а суха мінвата не боїться ні морозу, ні от цього ефекту зльожування, Тобто там цього нема. Тому, якщо правильно відповісти на ваше питання, Анастасія, то треба дивитися на сайт виробника. От яку щільність він пропонує у той чи іншій моделі, от така вона й вийде. Зрозуміло? Тобто щільність мінеральної ваті – це далеко не перше, на що треба звертати увагу. Звертайте увагу от на цю пружність, щоб, вон, щоб мінвата була більш пружна, щоб вона краще зберегала свій об'єм при експлуатації. Далі, є такий ефект ще як винос частичок мінеральної вати – це коли… По, по старому формували систему покрівлі, пам'ятаєте, да? що коли йшло утеплення, то формувався вентиляційний зазор над мінеральною ватою, а потім йшла гідроізоляція. Так от винос частичок у базальтової вати він проявлявся більше тому що там більш маленькі волокна, ніж у скловати. Але зараз, коли формується вже сучасна система, де, де гідроізоляція вискодіфузійна мембрана кладеться на утеплювач, а він зазор формується над високодифузійною мембраною, то це вже не актуально. Зрозуміло, так? Тобто, якщо ви берете скловату, обов'язково гарний вітробар'єр, обов'язково і правильне формування системи.